اخاف اشتاق لك والقاك تارس عينك بغيري ها حمودي اخاف اشتاق لك والقاك تارس عينك بغيري وتباوع لي وترد للغير ولا جنك تنطيري الطيري اخاف اشتاق لك خلني امثل هلاوي اخاف اشتاق لك والقاك تارس عينك بغيري وتباوع لي وترد للغير ولا جنك جن تشن الطير. هنا راح ابتدى تبخر وباوعلك تدير العين واقول لك طير لا تنغر الله لا تنغر الما ينبل بظلمه يطيح وبخطواته يتعثر يا طير اش ما وصلت الغيم بعيون البشر تصدع يا طير اش ما وصلت الغيم وغصن غيري يمل منك وترجع لهذاك الطير واقول لك ما افيدنك ما افيدنك كنت مشتاق لك ايام غصني قد شد عنك وهسه شوق ودعتك يا طير استغربت وياك اظنك انت مو شنته يا طير استغربت وياك اظنك انت مو شنته سواد عيونك الحلوات وين بياغصن غصن عفتك تدري من يمر من الليل بجفاك الموت جربته وقلت باكر يجي ومشتاق انتظاره وعمره خلصته وخلص عمر انتظاره ولا تسألني من نسيتك يا يعني عفتني وما قدرت ولا تستغرب اوراق الطيح العفتن خلصن بجفاك القصه انتهت ثاني بموت شجره او عاشت الذكرى سلامات الله